<تصفيق> وانا تحت كل كان شكون شاركني ليلانا شريتو بغالي لي اخان خسر الجاه و يوم بقعنا شفني اليوم ان راني فوق فوق لك مرة لانا جمس إيه غادي نبقى واقف حتى نموت ذي بوحدي يا ليل تزلي بابا سوري بابا ما خلاص اخترتها من في نفسي مشيت لوحدي وفي وقت اللي كنت وحدي ما كانش اللي يسقس على حوالي كي وليت الاول قاع الناس تجراولي خلي بالك ها الغلطه زوج خطرات الحب خصم هون لنكسب احترام بس ونسطر انجازات وقت بدولارات وقت تترك عميلين خصم ها